اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان اللهم فرج همنا ويسر أمرنا وقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين